Vyrážíme, jdeme, výprava začíná 9.00, 2016. Já a Lukison, jedeme do Větnamu. Už jede autobus. Takže jsme právě dorazili na letiště Václava Havla a jdeme se někam schovat a čekat na naše Kumpány Tomáše s Bárom. Už tady máme naše společníky a jdeme najít někam kafe anebo kořálku. Calling you me v letadle letíme do Moskvy. i letí dobrovoly na Moskvy. Jídli jsme do Moskvy, zaplácili jsme hlad teďko ruským Burger Kingem. Čekáme, až se uvolní trošku fronta a můžeme se přesunout do letadla a poletíme dál. Máme to 9 hodin do Hanoje. jsme v Hanoji Máme víza, máme vyměnění prašule, máme simky, takže můžeme brouzat po internetu a sdílet naše zážitky a teď jdeme se na Tágo. To děžky, <laughs> za, nějaký, na tágou, <laughs> za nějaký rozumný peníze a jdeme hodit z